Kuidas ma seda palli näen? Meil on eesti keeles selline välja nagu pilku heitma. Aga mis sa arvad, kas on ka nii, et kui ma vaatan seda palli, siis ma heidan oma silmast välja mingi pilgu ja siis niimoodi ma näengi? Või kas ma see on niimoodi, et ma heidan oma silmast välja pilgu ja see põrkab vastu palli tagasi mulle silma ja siis ma olen nagu võšjah! Siin on pall. Mis sina arvad? No, tegelikult kumbki seletus ei ole õige. Aga miks? Kohe vaatame, miks. Paneme tulek kustu. Nii, kas ma näen palli? Mitte muffiga ei näe. Ehk siis, mida on vaja selleks, et midagi näha? No ja, mul oli lampi vaja. Aga kui ma oleksin näiteks õues, siin aitab meil päike näha. Ühesõnaga, nägemiseks on vaja valgust. Aga kuidas see nägemine täpselt üldse aset leiab? Uurime seda lähemalt. Kõigepealt, et me üldse miskid näeksime, siis on meil vaja valgusallikat Selleks valgusallikaks saab olla näiteks päike või lamp või lõkke ehk siis üks mis objekt, mis kiirgab valgust. Meie näite puhul on selleks objektiks lamp. Ning selle lampi valguskiired kiirgevad igale poole. Aga lihtsuse huvides, võtame meie oma näiteks ainult ühe valguskiire ja vaatame, kuidas ta selle palli peal käitub. See valguskiir liigub sirgi valgusallikast valgushallikast, vastu meie palli ja siit palli pinnalt ta peegeldub. Nii öelda põrkab ja peale sirgi ja jõuab minu silma. Ja kui täpne olla, siis läheb läbi minu silma lähedse ja siis tekib silma sees võrkestale kujutis. Ja seal saab juba aju signaali, et oh, ümmargune pall. Ja niimoodi samal põhimõttel näeme me kõike siin maailmas. Mitte ainult seda palli, vaid ka autosid ja maju, metsa, merd, teisi inimesi ja ükskõik mida ühesõnaga. Muidugi on see üks äärmiselt lihtsustatud selgitus. Tavaelus, kui me midagi näeme, siis on seal mängus palju enam tegureid. Eks võibolla on toas mitu lampi, võibolla imitseb ka aknast päikse valgust. Ja valgus ei peegeldu pallilt ainult minu silma, vaid ka igale poole mujale. Ja seda valgust peegeldub ka teistelt ja jõuab ka sealt minu silma. Osa valgusest ka neeldub ja nii edasi ja nii edasi. Ja meie järgmistes füüsike videodes tulebki neist valgusega seotud teemadest rohkem juttu. Aga kuidas niimoodi tõhuselt õppida? Kõigepealt oleks kasulik teha endale üks skeem. Et füüsika on selles mõttes väga vahvaine, et siin saab palju joonistada. Aga füüsika on ühtlasi ka teadus. Ja see tähendab, et on kombeks joonistada nii, et me jätame jooniselt välja kõik selle, mis ei ole oluline. Kui ma teen joonist selle kohta, kuidas valgus lambist põrkab vastu palli ja saab minu silma, siis ma ei joonista sinna seda koera, kes mu jalgades ootab, et ma selle palli talle viskaksin. Ainuflash. Kas siin? Valgusallikat on kombeks meil märkida sellise kastina. Noonistame siia kasti ja siit seest hakkab meil minema üks sirge, sirge valguskiir. Nad on sirge sellepärast, et valgus läib sirge oneliselt. Nii et läbib levib, levib, ja saab kokku palliga ja pall on meil siis füüsikaline objekt. Füüsikaline objekt võib olla näiteks kuuse puu või maja või inimene või mis iganes. Aga kuna praegu ta on meil pall, saame seda märkida ilusa ringina kust meie valguskiir peegeldub. Ja kui ta peegeldub, läheb ta edasi, kuni jõuab siirge oneliselt, läheb edasi, kuni jõuab lõpuks vaatleja, siis meieni. Ja kuna vaatleja keha ei puutu asjasse, joonistab ainult meie silma. Isegi silma saab joonistada kui ainult lähetse ja selle lähetse taga olevat pinda, kuhu lõpuks tekib meil kujutis. Lõunetavasti aidab see selgitav skeem meil paremini aru saada, kuidas maailm meie ümber toimib. Selle jaoks me ju füüsikat õppimegi. Aga, et veel paremini mõista ja osataga selle abil õpitud rakendada, on meie headel sõpradel praktikalist, praktilised ülesanded, kus sa saad ise järgi proovida, kuidas valgus tekitab kujutise. Nii et järgmiseks sammuks võisikki panna ise käed külge. Järgmine video on varjude tekkimise teemal. Seniks aga aitäh vaatamast ja ole mõnus. Ja kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video sulle meeldis, mis küsimusi sul tekitas, ja muidugi telli Video kanalit ning jälgi videoõpsi tegemisi ka Facebookis ja Instagramis.